Coalicia pentru familie, reacție la jignirea grav din partea lui Iohannis, inie de definire a în nu inflamează societatea. Comitetul de inițiativ ceceneasc sublinierea i platforma civic împreună declară, a apra valorile care asigur identitatea poporului român nu este discriminare, domnule presubliniere din tale României. Comitetul de Iniativ Cetenească privind revizuirea articolului. 48 alin 1 din Constituia României subliniere platforma civic împreun transmis ce au luat act de cea de a treia jignire grav pe care predintele României, domnul Claus Werner Iohannis, a adresat-o milioanelor de români care au promovat și susținut cea mai importantă inițiativă ce temească a poporului român. Acea, privind definirea constituțională a cesătoriei, o inițiativ democratic, un obiectiv susținut de 90 din populaia României, care, în opinia domnului KW Iohannis, inflamează societatea. Este ca ICU mai spune ce a afirmat ce 2 plus 2 fac 4 inflamează societatea, se arată într-un comunicat al coaliciei. Astfel, după ce anul trecut a asociat această acțiune civic cu fanatismul, iar acum 3 săptămâni ne-a spus despre luna mai ce nu este o lună bună pentru referendum, recent domnul KW. Iohannis a declarat că inițiativa semnat de 3 milioane de români inflamează spiritele în societate, și încurajează intoleranța față de comunitatea LGBT, lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali. Aceasta în condiile în care, în ultimii ani, am asistat la numai puin de șase inițiative ale unor organizații de lobby LGBT de a introduce parteneriate civile asimilabile ce între cuplurile de același sex. Această ultimă declaraie a președintelui României demonstrează limpe de ce. Pregintele României nu cunoate care este obiectul iniativei ce teneti, iarume definirea ei în Constituția României a acum este ea definit în prezent în codul civil în codul familiei, iar nu redefinirea familiei care este, în fapt, obiectivul lobului lege Agenda progresist european este instaurată în România de la cel mai înalt nivel, respectiv de la nivelul preedintelui României. Presubliniere tele se dovedește din pecate, a fi vârful de lance al politicii corectitudinii politice în România. Într-o Europă în care un copil este condamnat la eutanasie redecetră un judector activist LGBT, este deconectat de la aparate, iar, pentru ce în continuare respira, este lăsat să moară de foame I de sete în ciuda voiniei perinilor se ideai salva via, atacarea de cetră pregintele României a unuia din cei doi piloni ai familiei. Cesătoria dintre bărbatii femeie, reprezintă o ameninare la cel mai înalt nivel a acestei valori eseniale pentru români. Poporul român, a acerui iniativ cetenească, este refuzat de la cel mai înalt nivel, nu doar ce nu a discriminat pe nimeni, dar este el însuia atacat în valorile sale eseniale. În fapt, discriminarea despre care vorbete preedintele este aplicat tocmai valorilor poporului român ceruia nu-i se să se exprime sublinierei împotriva ceruia se promovează un discurs alurii doar pentru ce preuiete aceste valori. A exprima sublinierei apra valorile care asigur viaca. Fundamentele civilizației subliniere identitatea poporului român nu constituie un act de discriminare, se mai arată în comunicat.